Traian Besescu este la rampă după dezvluirile lui Ghid despre covesii, s-a trecut de la morgă Bous la urfere limite. Traian Besescu a declarat, joi! Ce nu a primit informări despre ilegalitățile făcute de Sebastian Vick, afirmând ce în relația deputatului fugar cu subliniere Efana Laura Codruca Covezii s-a trecut de la Amor bos la urfere limite, explicând sublinierei motivul implicrii elenei Udrea în numirea acesteia, scrie Mediafax. Nu am primit niciodată informări despre ilegalitile lui sau nu îmi aduc aminte. Când spun ce nu îmi aduc aminte, considerați ce 99% sunt convins ce nu am primit. Punct. Înseamnă ce după serviciile noastre, de informa ne nu a făcut tânii. A declarat fostul presubliniere din TED, Traian Besescu, la B1 TV. Traian Besescu a explicat subliniere motivul implicrii Elenei Udrea în numirea la Ureimodru Cavesi la subliniere Efiadna. Post sublinieră îi face praf pe cei de la Realitatea TV, intervenție durând în scandalul insolvenței, pe penibile ca la Antena 3 ce m-a deranjat în interviurile făcute mult prea siropos de domnul Cristoiu, povestea cum serviciile au vrut-o pe covesi. Eu nu spun ce nu or fi vrut-o serviciile. Nu au avut nimic împotriva lui Covesi, din potriva au spus Au spus ce sunt împotriva în mirii lui Bica, lucruri pe care nu le-am crezut legate de via ca privat Propunerea cu Bica mie mi-a venit de la pontă Om pe care eu l-am implicat în această negociere a fost Elena Udrea pe care am trimis-o la Ponta, dintr-un motiv simplu, Victor Viorel Ponta fusese angajat la firma familiei Coco Subliniere, ca avocat. Punct. Eu am trimis-o cu următorul mesaj, nu se nume Subliniere de nimic la procuror, niciun micu, niciun, dacă nu o pun pe covesii la dna. M am trezit pe list, sublinieră-i cu doamna Bica. O subliniere-tiam, secretar de stat, un om cu care am început să deschelenim povestea datoriei Rompetrol, pe urma venit ponta sublinieră-i, a îngropat-o, a relatat Traian Besescu. Traian Besescu a afirmat ce a numit-o pe covesii la Dna pentru a continua trendul pozitiv, având în vedere ce venea de la parchetul general care deja a început să fie perceput pozitiv în rapoartele MCV. Cine te-a trimis? Te-am trimis eu, Ghii. La Ponta se vorbe sub despre covesi? Este evident în povestirile lui Ghic, ce a trecut de la Amor Bos la urfere limitem relacia Ghic, covesi, vizită acasă, vie, la cadoi, a spus Besescu.